السلام عليكم يا جدعان ومعكم, ومعكم. أبنوب أشرف من قناة بيبو تيفي، يا جدعان داخلين كده نلعب جيم وانا يعني وانا بلعب على تليفون ثلاثين فريم يا جدعان، حالي انا اوريكم استنى، هيك استنى معلش معلش غلطة غلطة تلاتين فريم يا جدعان اهو على حاجة ثلاثين فريم انتوا شايفكم اهو قدامكم بص مفيش اي حاجة يعني. حاجه زي الفل انزل بقى المعبد وشوف التليفون ايه لما واحد ينزل يمسك ينسى, ينسى, ينسى يعني اللي هو ينزل للمعبد هو التليفون تليفون المحاكي المحاكي يبقى صرفه وبيرندر ده صرف التليفون بيرندر عاوز ايه تاني انت عاوز بيرندر أو. بيخش المفروض يخش كده سبحان الله رب سبحانه يلا يا جدعان انزلوا شهر في اللايك يا جدعان حرام دسوا اللايك شوفوا في القناه يا جدعان عايزين نوصل ميتين مشترك يا جدعان لا تتكلم انا اخويا عامل تتكلم اخويا بس يا جدعان الاسكار ده بص بص استنى ثانية ثانية واحدة اعمل حركة بس شوفوا على طول بص شايفين الاسكار ده ولا تقول الاسكار جوكر ولا الاسكار مش جوكر ده رقم واحد شايف نحن رفع الكتف ده هيبه هيبه واي واحد ايوه عم دمار اللي منها انا نازلين معاكم خلاص عم ايوه الو انت يا ش عندك بكام يا اخويا؟ ما بعد هنا يا ابو هناك؟ اقول لك انا يا جدعان خمسين الف واحده عندي انت. ضبط بس كده, كده استنى يعني. اهو ده من النازله بيرندر يا رب يعني. والله عالنزل. نزلت معلمه دي. مفيش غيري بيعرف ينزلها خلي بالك. بص احنا نعمل كده. نصراسك بالضبط بس كده تمام وفي ناس نازله ده ده بعد اي باد و90 فريم والكلام ده الحمد لله رقم واحد. سلاح طيب انزل يا هو تليفون ما رندرش والله انت حظكم حلو يا جماعه والله على التليفون ما دي حاجه حلوه <تض> <gun». تض every gun> <متحدث> <تض> نجاحنا نوبيا. نجاحنا نجاحنا نجاحنا إيه نو. Hai هدف ده سبحان الله، قدام مساء يعني يا رب سامحني يا رب مش عارف، كلمه ليه طيب؟ استغفر الله انا اروح عند العيل دي، والله انا رايح، استنى يا عم، نص التيار الميتة لما توصلنا، ما نصها يا جدعان بقى اجيلكم بقى، جلنا لكم يا واحنا وصلنا، خلاص. روح روح أمي طبعا فنش ادي فنش يا جدعان امشي اعمل والله نمشي يا عم. يا. الله الله طيب طالعين عادي عن تخفيضات تخفيضات رمضان يعني بس يعني أي حاجة تلاقي بالنص يعني هنا ممكن ناخد دي حاطين بقى استنى نرمي المنافع في الحياة دي كده استنى حاجة تترمي استنى بقى ارمي البنك بس كده تمام عمر راح على العيال الله دي والله يا علاء ضحكتي الله لا يا علاء هاتوش هزره يا لهوي حبيبي حبيبي ريبال بحلو ده وينه بقى؟ وينه بقلب؟ نحن نحن وقع والله. طلعت نبسه وقع. والله ما خدت بالي انا خدت جبت العيال الله. انا كبره كسر تعمل معايا كده والله. والله ما انا ماشي يا المكنه بتاعتي يا رب يا رب انا رب انا رب يا أنا يا رب ابن اللعيبه في الأهل أنا عم على بالك لقد مصر كلها يا يا هنا هنا ايه والله ده والله اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت النقطة حلو ان اردت ان الله قال اقرا سلام عليكم سمعي رجوله سمعي سلام